ویلکم everyone! ون alaikum! یہ نان کتنا مزے گا زبردست منٹن کیما نان ریسیپی اب میں کھا کر دکھاتا ہوں ڈلیشیس مٹن قیمے کی ریسیپی یہ بڑی زبردست ہے اور اس کے فائدے بے شمار ہیں نان آپ کھاتے ہیں مختلف لیکن قیمے فرائی کا اور وہ بھی بکرے کے گوشت کا مٹن کا کیا ہی بات ہے ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں تو سبسکرائب پر کلک کریں بیل آئکان پر پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے سبسکرائی پر کلک کریں پھر بیل آئکان پر پریس کریں تاکہ میرے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ یہ میرے پاس انگریڈینس میں سالٹ اس کے ساتھ ریڈ چلی ہے اور یہ بیسن بیسن کے ساتھ یہ میں نے تھوڑا سا کارن فلور رکھا ہے اب اس میں تھوڑا پانی جائے گا اس کو اب مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ میں سپون سے ان کو مکس کر رہا ہوں ایسے مکس کر کے اور نان جس جس کو پسند ہیں وہ مجھے میسج بوکس میں ضرور بتائے کہ نان کن کن کو پسند ہیں اب اس میں ہم نے یہ مٹن قیمہ ڈال دیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے مٹن کے بے شمار فائدے ایک تو یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے پٹھوں کا طاقت دیتا ہے کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی بادی وغیرہ نہیں ہے تو مٹن کو آپ جو ہے نا یخنی کے طور پہ استعمال کریں گوشت کو بھی کھائیں یہ دیکھیں نان جو ہے یہ میری یونیک ریسیپی ہے اس طرح میں نے نان کے اوپر لگا لیا اور نان بھی یہ دیکھیں فول نما نان ہے یہ دیکھیں کس طرح یہ چپل کبال ٹائپ نان ہے اس کو میں نے آئل کے اندر فرائی کرنا رکھا اور یہ دیکھے تھوڑا تھوڑا فرائی ہو گیا تو اس طرح کے ہم نے اس کو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے یہ ہم ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ابھی اب یہ تھوڑا اور ہم پکائیں گے اس کو تو سا ساتھ میں یہ آپ کو چیک کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ابھی اب اس میں تھوڑی کثر ہے تھوڑا اس کو لو فلیم پہ پکائیں گے تو قیمت ہماری آلریڈی پکا ہوا ہے اس میں ذرا بوائل ہوا ہوا یا کہ مسالہ جو ہمارا یہ جو لگایا یہ بھی صحیح پکایا اب دیکھیں یہ بالکل صحیح تیار ہو گیا کلر بھی کتنا خوبصورت آ گیا ہے نا ماؤتھ واٹرنگ تو اگر یہ اچھی ویڈیو لگے تو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے لائک بھی, بھی کرنا ہے کمنٹ بھی کرنا ہے में ये देखे लुक कितनी प्यारी आई है है ना माउथ वाटरिंग तो अब ये मैं आपको खाकर दिखाता हूं ऐसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो